Plorar, potser ganes d'estar i fosca en els anals d'un retorn sense pàtria perquè no tinc germà ni en el record cap arbre que, que m'empari. He fregat a la cuina les passes de la mel que t'has menjat com un os capaç d'ésser salvatge. Cremat el foc s'estem la cendra sobre el cap i el blat que s'ha batut en l'harmonia de les bastonades està carat al sol i es podrirà un cop més a la infinita pau dels meus temors. El meu cabal s'ha recollit a mares.